Мені сказав знайомий ворон І навіть двічі повторив Щоби піднятися у гору Тобі не вистачає крил Та де ж їх взяти Любий, друже Хіба їх вільно продають Щоб і легкі були І дужі І щоб здолали довгу путь Щоб сонце віск не розтопило Щоб вітер пір'я не розніс Знайди, сказав, уявні Крила і краще не дивися вниз.